بس سؤال صعب شوية. تبقى مع حد بيحبك بس أنت ما بتحبوش ولا تبقى مع حد أنت بتحبه بس هو ما بيحبكش. السؤال تاني. تبقى مع حد بيحبك بس أنت ما بتحبوش ولا تبقى مع حد بتحبه بس هو ما بيحبكش. عايز أعرف رأيكوا في الموضوع ده اكتبوا تحت في الكومنتات رأيكوا وعايزكوا تبدعوا. يلا